Liviu Dragnea îl contrazice pe Victor Ponta, neagă întâlnirile de la SREI cu Laura Codroacovesi. Fostul premier Victor Ponta susține, într-un interviu acordat stirii pe sursero. că în perioada în care Liviu Dragnea era vicepremier, procurorii n-au vrut să-i organizeze un flagrant. Conta arat ce Liviu Dragnea tia despre acest lucru i-au mers împreună se vorbesc cu George Maior și Florian Coldea, care la rândul lor au vorbit cu Laura Codroacovesi. Liviu Dragnea neagă aceste întâlniri i arată ce nu tia nimic de niciun flagrant. Eu n-am fost cu domnul Ponta să vorbesc cu domna Covesi, împreună cu George Maiori Florian Coldea. Nu vreau să comentez prea multe din afirmaile acestui domn, dar este bine ce a început să vorbească, să vorbească cât mai mulți, ce uita a ridic din cortin. Mai ales ce în 2012 la 2013 nu era doamna covesii la dna, asta, a, a din lumea reală. Nu. Nu-mi dau seama cum pune ea această întrebare. Eu, inginer fiind, știu ce flagrantul se face fere ca cel vizat să tină acest lucru, eu atiu. Am constatat eu ce cineva tia, ce cineva putea să intervină în dosare, ce cineva putea să oprească dosarele. Este foarte important de tut, a spus Liviu Dragnea.